Meso, meso, meso, meso, meso, meso, meso, meso. besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, noter. besom, besom, besom, besom, besom, besom, ne vidim besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, čak, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom, besom,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 Resne smočke. Smočke, se pravi, mejhen smog. Ja, ni smock, ampak je smock. Možeček. Ja. Tako jaz, jaz sem možen, pa je. Možek. M ne, smoček. Ja. Dobre tekst, kratka. Ja, kratka. E, ej, Jaz smo že preteku, a te lahko nekaj vprašam? Apsolutno, Zato sem tukaj. Ja, jaz imam pet sledilcev na Instagramu, imam ne? nekaj tasga na Facebooku. Kok jih v bistvu rabim, da bi živel tega? Koliko jih imaš ti? Kakšen ga več, ja? ampak številka v resnic sploh ni tako važna. Važno je, da te ljudje da imajo denar, da te, a te sledijo tudi tako na ulci? Ja, zvečer se mi zdi. Če, za, če te pet ljudi sledi na ulci zvečer, je dovolj. Bo? Ja, u, tole je zelo dobro to šter. Ja. Cmoček. Cmoček. je zelo dober. Jože, probi mojo klobaso. Odpri, pešt odpri. Evo, i, aj do, aj je masna? Masno, pa glik prav masna. No, vidiš. Kaj misliš o tej plošči? Zelo je dobro. Res? Res mi je dobro. Všeč mi je, jaz izredno rad to uh, omako. Ok. Se pravi, da je meso, um, rekel si, da mora biti počas, pa to narejeno. Seveda? Počas je bilo. Rad imam te stvari, ki se počas čmarjo, no. A jaz miha do teke bran. Kaj si delal? Sem... Kaj je tvoj del tukaj? Alo, ma, alo, težko, težko je uvrednotit moj del, pa njegov del, dejstvo je, da sem mi dva to pripravili. Kjer a del, a lahko on to pove? ker del je od miha? Ja, hm. poleg klobase. <laughs> Nizi klobasa. Mislim, fajn ga imeti zdraven, ker drugače ti je tečno. Zaštimim za, za ga. Ja, ja, animator. Tečno. pa Tečno. Je A drugača, ja, kako, ja tak tiko, je drugače, tako tiho je. Ko pa si ti pa non stop nekaj laje draven okoli. Tak je pul fajn, no. To je isto za svojo ženo, rekel. Čisto. Nisem, prisežem. Nisem prisežem. se no, ne, to zelo. Meni se zdi, za tvojo ženje. <laughs> tudi ja. I, to nisem, prisežem, prisežem. <laughs> Vemte, jaz sem full vesel, da lahko to delim z vami, te dobrote. Vi pa lajkajte, pa kak se že eno drugo reč, komentirajte, napište spodaj, kaj pa vi mislite, kaj pa vam dober, kaj so pa vaše posebne finte, kaj imate najraješ, ker vaše mnenje šteje, predvsem pa ta video, šerajte. Kdor večera je človek. Bravo. Ja, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.